Прапорщик Володимир Білонок з сумського прикордонного загону збув свою першу перемогу на змаганнях. Переміг болівим прийомом, розповідає військовослужбовець. Мандраж завжди він є. Займаюся любительською для себе. Займаюся ну, давненько, можна сказати, постійно. Тобто, є можливість – займаюся. Займаюся різними видами спорту. Звісно, лук хочеться краще. Стратегія в мене була – побіда болівим ударом. Або душа я старався. Команду національної академії представляють ще спортсменів, говорить курсант другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Владислав Черней. Після перемоги у другому поєдинку вийде до півфіналу. Вид спорту такий специфічний, тому що тут треба думати. Тут не можна летіти просто без поводу, тому що в тебе буде мало часу на те, щоб відігратися. Треба обдумати, гарно звалити і заробити бали. Як, наприклад, в кікбоксу, якому я займався до академії, то там більше часу, три раунди, за яких можна відпрацювати, зробити якусь помилку і ну, відігратися, саме відігратися. За словами ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Олександра Луцького, спортсмени з команди академії провели три поєдинки. Наразі у всіх перемогли. Удари колінами, ліктями та добивання у партері заборонені, каже головний суддя змагань Гарі Осідлевич. Зараз проходять поєдинки з повного контакту, з застосуванням лаукіка. кіка Удари дозволені в захваті, удари руками-ногами, киткова техніка і боліві та задушливої прийоми. Як головний суддя змагань, я підкреслюю, що рівень спортсменів, військовослужбовців достатньо дуже високий. Захисного спорядження у додаток до бандажу використовують. Спортсмен обов'язково повинен мати шолом, капа, щитки і е, перчатки, які називаються безпалі. Як знеболюючи використовують лід, суху заморозку, каже лікар-хірург поліклінічного відділення відділу охорони здоров'я Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького Сергій Малькут. Для зупинки кровотечі є бенти та тампони, говорить лікар. На даний час, поки серйозних травм не, немає, але були забої м'яких ткан Незначні пошкодження капсульно-зв'язкових апаратів, суглобів, але взагалі під час таких змагань бувають досить серйозні травми, такі як закрито-черепно-мозкові травми, там переломи, кісток, вивих. У змаганнях бере участь сім майстрів спорту міжнародного класу, розповідає голова спортивного комітету Адміністрації Держприкордонслужби України Микола Подоляк, та 10 майстрів спорту з рукопашного бою. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.